Бувають красуні в невидимій сукні, Сумні королеви, що палять нам нерви, Твереза чи п'яна. Ти для мене є та сама. Дивлюся ці очі і знаю, що хочу. Відома спортсменка чи скромна студентка, Проста медсестриня, а може прем'єрка. Грайлива чи грізна? Ти для мене завжди різна. Дивлюсь в твої очі і знову шепочу. Хочу бути поруч з такою, як ти. І святом весни, чарівності, краси і жіночності. Нехай кожен день буде таким, як цей, наповнений посмішками, любов'ю. Турботою і радістю. Будьте щасливі, відчуваючи себе жінками, принцесами та королевами.